חן ו Orr שואלים את השאלה הבאה: איזה אתם ממליצים להשתמש ב Jungle Scout? בתור אקלירר מרכזי או אקלירר יחידי לחיפוש ודוחות מוצרים? או שema יש עוד אנטיבות אחרות? ב openclarity איזה סוגי קלים אתם ממליצים? ואיזה יש קליח יותר ממולץ? או איזה מחי יותר דרמטי? או שום לא יש קליחי נמיש ש אתם רוצים להמצאו להם? אשמח את תשובה. שלנו. Uh, אימ אנחנו ממליצים לעבודים jungle scout אחווה יש שלו אנחנו לא ממליצים בخلاف לעבודים jungle scout אחד הסיבות שאנחנו לא ממליצים לעבודים jungle scout זה בגלל שאתה לא באמת יודע על איזה הוא מסמיך את, את התוצאות שלו. Uh, ואנחנו או אני באופני שלי מצאתי ש jungle scout הכלילו אמין bilshona מהתה. בסדר uh, זה שרוב אנשים מוהבים ל to ל to ל to ל to ל to ל to Eh, כמה B S שלי, ל כמה שלי, אני לא מאמין בקילים אלה, אני מס... אני מאמין ב בנתונים, שהם נתונים נחונים, eh, כל אחד שנותן נתונים נחונים כמו קמות מחירות דברים כאלה, זה F B I toolkit, אני ממליץ לי השתמש בו. יש אמון אמון קלים eh, eh, שיחולים להזור לך, שלאי מה אתם חפץ, jungles קאות, זה ב במחומ של מטיאת מזער, אני לא ממליץ לי השתמש בו, eh, והקלים שאני יותר ממליץ לי בהם זה. ה... ع المخ والانتويציה האנושית שלך זה לא כאילו מצו מוצר זה עבודה קשה זה עבודה כדי לעשות אותה ב10 אצבעות גנגל סקאוט אין לו אינטואיציה אנושית ולכן הוא לא יכול להחליף כל אינטואיציה אנושית וכשאני אומר אינטואיציה אנושית אני מתכוון לזה שתצח לעשות את העבודה ב10 אצבעות זותי השיטה הכי טובה שאני יש kelim אבל הוא לא כלי שהוא קטליזטור יש לנו אגבה <אח> כלים דומים, äh, äh, דומים äh, לג'אנגל סקאוט, שאנחנו נותנים אותם בחינם, ה-AMZ טראקר, אתה יכול לבוא ולהשתמש בו, אנחנו נצטרף לך קישור למטה, אתה יכול להוריד אותו, הוא äh, כלי פחות יותר, אתה יכול להשתמש בו, הוא גם בחינם, כי זה מה שלדעתנו שווה, ג'אנגל סקאוט, הוא לא שווה כלום. אז äh, אם הוא יועזור לך או עוזר לך, אתה תמיד äh, מוזמן לבוא ולהוציא כסף äh, בשביל כלים, äh, כל עוד אתה מאמין שהם עוזרים לך, ואתה יודע על גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגישו חופשי לשאול אותם בתגובות פה מתחת הסרטון, וכאן אנחנו כמובן נשמח לנות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר, בסיבוב הבא.